Som sagt, vi spelar in den här konferensen och det kommer att bli en film sen som vi kommer att skicka ut till er och vår tanke är att det här ska vara en uppstart eller ett bidrag till ert gemensamma arbetslagsarbete och att bidra till en pedagogisk utveckling på era skolor. Och bakgrunden till att vi ordnar konferensen är också att vi planerar att samla in alla folkhögskolors SEQF-dokument under hösten. Och det här gjorts tidigare. Men Ingela, varför gör vi det här nu? Alltså vi, folkbildningsrådet fick i samband med att SEQF eh, infördes då 2017, eller att allmän kurs placerades i SEQF, så fick folkbildningsrådet Eh, ett uppdrag att kvalitetssäkra allmän kurs kopplat till SEQF. Eh, och en sak som är viktig där är just de här sqf dokumenten Att det är de som vi behöver titta på. Och vi samlade in dem en gång, eh, 2019. Eh, så vi har tittat på dem en gång. Då blev det, eh, uppföljningen av det blev eh, noterat i vår uppföljningsrapport för det året. Eh, men den här gången så känner vi att vi behöver titta på dem igen. För ja, det har hänt saker, tror vi. Eller också har det inte hänt saker. Mm. Vilket vi kanske borde ha gjort. Mm. Och vi tror väl att det här är något vi kommer att göra med jämna mellanrum. Kanske vart 50-60 år så där Så kommer vi att titta på den här typen av dokument. Mm. Mm. Och det finns ju anvisningar som vi har nämnt för SEQF och allmän kurs på folkhögskola. Men... Igen Karin, kan du hjälpa oss att komma ihåg, vad är det här dokumentet eller dokumenten, man kan ju ha flera, eh, som skolorna förväntas ha, vad är det det ska innehålla? Ja, det ska innehålla mål och läranderesultat för er allmänna kurs. Eh, det ska innehålla en beskrivning av hur skolan följer upp läranderesultaten under kursens gång. Och så ska det finnas en beskrivning av den årliga utvärderingen relaterad till SEQF som ni gör. Och också när dokumentet uppdateras. Mm. Jag tänker att vi kanske behöver backa ännu lite mer. Vad är SEQF, Karin? Ja, nu ska jag dela en presentation med er. Nu borde ni se den. Och då går vi raskt till nästa bild. Eh, och här ser ni SQF kan man säga den svenska referensramen för kvalifikationer med de åtta nivåerna som sträcker sig från grundsärskolan på nivå ett till doktorsexamen på nivå åtta. Och den allmänna kursen på folkhögskola finns ju på nivå två som är grundskolenivån och på nivå fyra som är gymnasienivån. Och genom att beskriva vilka resultat som studerande på de olika nivåerna ska nå så ser man en progression i lärandet och man kan också jämföra lärandet i olika skolor och skolformer. Det grå i bilden är de så kallade författningsreglerade utbildningarna. Eh, övriga utbildningar, till exempel särskilda kurser på folkhögskola, kan ansöka om att nivåplaceras i det här systemet. Så med SQF får man ett sätt att beskriva en progression i lärande. Man får ett sätt att jämföra formellt och icke-formellt lärande utifrån samma måttstock. Om man får ett sätt att jämföra intyg, betyg och examensbevis från olika skolformer. Mm. Mm. Okej, okay. då förstår vi lite mer vad SEQF är för någonting. Och okej, okay. allmän kurs har också varit inplacerade sedan 2017, det är ju några år sedan. Det kanske inte har hänt särskilt mycket på skolorna med det här arbetet sen dess. Eh, varför gör vi det här nu? Ingela har nämnt några anledningar, men är det överhuvudtaget aktuellt med SEQF? Just det och vi har också fått en fråga inskickad före seminariet eh, från någon av er som sitter där och tittar och den den frågan var, vet ni om någon deltagare har kunnat använda sitt sqf intyg i något sammanhang? Det anknyter ju lite till det du frågar, Johanna. Och då så skulle jag säga att det är nu det händer. I december 2021 så fanns det 21 utbildningar som hade ansökt och blivit placerade i det här systemet. Och det är ju bara några månader sen. Nu under de här få månaderna som har gått så, så finns det dubbelt så många och det finns många inlämnade ansökningar. Så det har väl varit som en lång startsträcka, och nu är det ganska många utbildningar som vill bli nivåplacerade. Och det är väl när när många utbildningar blir placerade som betydelsen av det här systemet kommer att öka och kommer att synas. Jag tänker att enskilda deltagare säkerligen har sökt någon utbildning i ett annat europeiskt land och kunnat ha nytta av sitt SEQF-intyg. Men den stora betydelsen kommer ju vara till exempel för ja men som folkhögskolans särskilda kurser och andra utbildningsanordnare som inte hör till det här gråa i, i, i den här halvcirkeln. Att kunna bli placerade, att kunna jämföras med andra skolformer. Mm. Vi resonerade lite om innan vi började här att Sverige har ju ett, ett ganska stort formellt skolsystem och också med många möjligheter att komma tillbaka i systemet om man har trillat ur det. Många länder har inte vuxenutbildning på det sätt som, som Sverige har. Dessutom är Sverige kanske av det skälet också inte så bra på validering. I framtiden kan man ju tänka sig att man kan validera sina kunskaper. Så att man, kunskapen man har fått genom livet, genom att arbeta, kan man få till tillgodoräknade utan att gå en ny utbildning. Och då kan man också tänka att det här SEQF-systemet får mycket större betydelse. Mm. Mm. Okej, okay. så att även om det inte har hänt särskilt mycket sedan 2017 så kan vi tänka oss att det här är någonting som är på gång och som kommer att bli allt mer aktuellt. Det tror jag är en bra sammanfattning. Mm. Så, Karin, jag blev lite nyfiken när jag tittade på Solfjädern. Jag vet att du tycker den är vacker. <laughs> Men eh, varför är det så där blankt i nivå tre? Ja, Jamen, det är ju för att Sverige har inte någon författningsstyr, någon formell utbildningsform som ligger mellan grundskolenivå och treårigt gymnasium. När, när, våra, när gymnasiet blev treårigt, då försvann ju. Då, ja, vi har inga formella skolor att skriva in där på nivå tre. Eh, men det finns ju andra länder och det finns ju andra skolformer i Sverige, eh, informella, där man placerar utbildningar på nivå tre. Där man alltså har läst mer än grundskola men mindre än treårigt gymnasium. Mm. Mm. Just så den, den är tom nu, hade fyllts tidigare och kan ju komma att fyllas igen, ja, så småningom. Mm. Ja, då ser vi de här olika tårtbitarna i den här solfjädern och när vi pratar folkhögskolan och allmän kurs, då är det nivå två och fyra, eller hur? Just som vi pratar om. Mm. Uh, kan du säga någonting om skillnaden mellan de här två nivåerna? Vi mm. tar nästa bild och eh, för alla åtta nivåer så finns nationella läranderesultat formulerade utifrån kunskaper, färdigheter och kompetenser. Och på bilden ser ni nu, fast det är lite smått, hur de nationella läranderesultaten för nivå två respektive fyra formuleras. Ni har nog sett de här förut och ni kommer att kunna titta på dem igen och jag har klippt ut några av dem här på nästa bild bara för att visa på skillnaderna. Om ni tittar här på nivå två och jämför med nivå fyra på de översta raderna så ser ni på nivå två så ska man kunna visa breddade kunskaper i ett studieområde men på nivå fyra ska man kunna visa fördjupade kunskaper. På nivå två ska man kunna tillämpa angivna regler, men på nivå fyra ska man kunna välja och använda regler. Eh, på nivå två så ska man kunna samarbeta under ledning och medverka till gemensamma resultat. Men i nivå fyra så ska man kunna ta ansvar i samarbetet och kunna påverka resultatet på ett annat sätt än man behöver kunna på nivå två. Eh, Mm. Och, ja, men vi tror att det gynnar skolor och deltagare om man kan visa progressionen på liknande sätt som SEQF gör. Att man kan använda samma studieområde eller tema och visa på hur kunskaperna ökar från nivå två till nivå fyra. Hur kunskaperna fördjupas med mera. Mm. Tänk er, om vi skulle kunna gå tillbaka till den förra bilden. Där. Där. Eh, för man kan ju tycka att de här läranderesultaten är ju så bra formulerade redan. Varför ska vi göra om dem på folkskolan? Var, varför kan vi inte bara ta dem precis som de står? Ja, det här är ju de nationella läranderesultaten. Det här är det som finns för alla utbildningar. Alla utbildningar på de här nivåerna ska förhålla sig till de här, och här visar man ju framförallt nivån på studierna. Eh, om vi inte gör någonting med de här, då är det som att vi har, vi, vi har samma mål med våra studier som komvux och gymnasieskolan har. Och det är ju inte riktigt så vi vill ha det. Vi vill ju att folkhögskolan ska ha något annat mervärde, någonting som... som, som ja, men, visa på vår särart och, och vår profil, och där är ju läranderesultaten en möjlighet att visa på det. Jag förstår. Så att den enskilda folkhögskolan ska förhålla sig till de här, men formulerade det på ett, ett annat sätt? Mm. Precis, på ett sätt som, mer, ja, men som också visar för deltagarna vad just vår skola syftar till hur du kommer att utvecklas på just vår skola. Nu är vi ju inte där än, men man kan ju möjligen tänka sig om ett antal år att man skulle kunna titta på de här deltagare som är intresserade av att söka till en skola och se om det här, är det, det här jag vill fokusera på. Ehm. Och Sen tänker ju vi också att ni ska använda de här läranderesultaten med era deltagare så att ni tittar på dem tillsammans med dem, visar det här är det vi jobbar emot. Och, och diskuterar hur kan vi nå det här? Hur tänker deltagarna att man kan nå de här lärande resultaten? Mm. Vad kan jag som deltagare förvänta mig? Eller om jag ska bli en deltagare på din skola eller er skola, vad är det jag kan förvänta mig att jag får med mig? Mm. Ja. Det är svårt ändå att formulera de här läranderesultaten. Kan du ge oss några tips på något som är ett bra läranderesultat, ett bra sätt att skriva det? Ja, men vi har ju lite varit inne på det. Någonting som är tydligt för deltagarna och för lärarna och som inbjuder till diskussioner, både i klasserna, grupperna och i lärarlaget. Någonting som kopplar ihop olika ämnen eller teman. Och som man kan närma sig från olika håll, från olika lektioner– –kan man träna på samma sak, eller man kan träna för att nå samma mål. Bra läranderesultat inbjuder till ämnesövergripande studier– ämnesövergripande planering, och visar på helhet snarare än detaljer. Och sen det vi pratade om nyss då, att det kopplar till, till folkhögskolans profil och, och möjligheten att beskriva folkbildningen och folkhögskolans särart. Ehm, jag tänkte att vi skulle titta på några exempel här. Det är lite retsamt att vi har rutan här så att inte vi kan läsa hela bilden. Kan du göra det, Ingerna? Du kan flytta på den och ner den. Så, här är tre exempel eh, och det som är fint med de här exemplen är också att ser ni att eh, nivå två och fyra ryms i samma lärande resultat. Den studerande har viss pedagogisk kompetens och kan dela med sig till andra i gruppen på olika sätt gäller för två och fyra. Men för nivå fyra gäller också att den kan presentera saker med olika uttrycksformer. Det här har ju också en ganska tydlig koppling till folkbildning och folkhögskolans ära och förvisso till många andra utbildningsformer. Det andra exemplet, den studerande har fått kännedom om på nivå två. På nivå fyra ska den kunna använda olika teorier och förklaringsmodeller inom minst ett specialområde. Och det sista exemplet, den studerande kan identifiera på nivå två, men förstå på nivå fyra globala och lokala samband för en social, ekonomisk och ekologiskt hållbar utveckling. Mm. Mm. Vad är då skillnaden på de här begreppen som har kommit upp nu? Kunskaper, färdigheter och sen kompetenser. Mm. Ja, men... Kunskaper, det handlar ju om sånt som vi kan eller vet. De är erfarenhetsbaserade och eller teoretiska. Färdigheter handlar om att utföra uppgifter och lösa problem. Och kompetenser handlar om förmågan att ta ansvar, att värdera, att agera självständigt och att samarbeta. Det är på det här sättet som SEQF har definierat de här begreppen. Jag vet att man kan ha helt vad är kompetens, till exempel, det kan ju vara mycket mm. bredare än just det jag sa, men så definierar SEQF de här begreppen. Mm. Mm. Och sen undrar jag också, <coughs> vi har pratat också om det här med mål och studieomdöme, omfattning. Det här är ju begrepp som finns inom folkhögskolan och särskilt på allmän kurs. men hur förhåller sig eller hur hänger de här olika delarna ihop? Ja, jag tänker att, att läranderesultaten knyter ihop målen, studieomdömet, omfattningen och behörigheterna. Och kanske beskriver de allmän kurs på ett mer folkbildningsmässigt vis. Eh, jag tänker att de beskriver vad man gör på allmän kurs förutom att läsa in de sju eller tio ämnen som krävs för behörighet till, till högskola och yrkeshögskola. Ja, men hur, man, hur fyller man ut omfattningskravet så att det blir meningsfullt att, att studera tre år på allmän kurs? Det visar läranderesultaten. Och sen ska de också ha en koppling till studieomdömet. Genom att arbeta mot läranderesultaten så arbetar man också och tränar på och lär sig om de kriterierna som bedöms i omdömesättningen. Mm. Jättebra. Om vi nu tänker att vi arbetar på en folkhögskola och vi sitter i ett lärarlag och så tittar vi över våra läranderesultat för allmän kurs, hur många sådana här olika läranderesultat skulle du rekommendera att man har? Mm. Jag tror att man lätt gör för många. Eh. Viktigt är att läranderesultaten ska ju gälla för hela allmänna kursen. Det ska inte vara olika läranderesultat för de olika ämnena, utan de gäller hela allmänna kursen. Det blir troligen lättare att följa upp dem om de inte är för många. De nationella läranderesultaten som vi såg, som seq har tagit fram, där är de knappt tio på nivå två, respektive nivå fyra man kanske kan ha lite fler eller till och med lite färre, men inte jättemånga. Mm, just det. Och då ska de ju alltså täcka in det som finns i de här nationella skrivningarna. De ska visa på skolans profil och på folkhögskolans särart. Mm. Det är ganska svårt. Mm, det är ganska svårt. Mm. Och det är väl därför vi också vill göra det här arbetet nu. Jag tänker att när, när vi och ni började med det här för fem år sedan nu då, så tror jag många, många tyckte att det var jättesvårt. Jag minns hur jag själv satt på ett seminarium som Johanna höll i och vi skulle försöka formulera det här. Men nu tänker jag, nu har det ju gått ett antal år. Nu har vi blivit klokare och då kan det ju vara dags att, att se över det här och kanske ta ett lite större grepp och nu kanske vi också kan se mer, förstå mer hur det här kan användas i praktiken. Mm. I vardagen. Precis. Och jag tänker att vi har pratat om hur det här kan vara ett sätt att värna folkhögskolans särart. Eh, vi kommer komma in mer senare under konferensen på hur det här kan vara till nytta för lärare på folkhögskolan. Men de som vi värnar allra mest då, mm. deltagarna, har de någon nytta av det här? Ja, men det är ju förhoppningsvis själva svaret på hela sqf arbetet Att det ger deltagarna ett mervärde. Eh, en tydlighet, en möjlighet för deltagarna att se vad de kommer lära sig. Eh, förhoppningsvis får de mer samspelta och trygga lärare. Därför att lärarna har jobbat med de här målen, resultaten gemensamt. Och ser att lärarna finns i ett sammanhang. Ehm. Och så lite det jag var inne på förut. Involvera deltagarna, ta med dem. Ehm. Låt dem vara med och kommentera, diskutera, jobba. Ehm. Utvärdera målen, utvärdera lärande tillsammans med deltagarna. Ehm. Ja, men den här folkbildningsmässigheten, tänker jag, kanske lockar det också deltagarna mer att se hur man kan utvecklas inte bara i matte och engelska, utan hur man också kan utvecklas som person. Det kan bli ett sätt att göra tydligt hur folkbildningen kan bidra till deltagarnas liv, förutom det som är de rena ämneskunskaperna. Mm. Mm. Bra. Jag tänker att... Om man nu tycker att det här är krångligt, mm. vilket man kanske fortfarande gör, mm. var, har du något tips? Ja, man göra? jag har ju det. Och det tipset är att man ska anmäla sig till ett webbinarium som FSO, Sveriges folkhögskolor, håller den 11 maj. Där kommer det att bli mer diskussioner på en lite konkretare nivå. Mm. Bra. Nu skiftar vi fokus lite, eller kanske delvis, för nu ska vi prata om den andra delen som handlar om kvalitetssäkring och kvalitetssäkring av allmänkurs. Ingella, du och jag jobbar ju med uppföljning och då pratar vi om kvalitetsfrågor. Om vi börjar i den då, varför pratar vi på Folkbildningsrådet om kvalitetssäkring av allmän kurs? Och det är ju för att, som jag nämnde tidigare, så i samband med att, att allmän kurs placerades in på SIQF i det ramverket så fick också Folkbildningsrådets uppdrag att kvalitetssäkra allmän kurs. Och det här står till och med i förordningen. Så det är inte bara liksom ett, ett muntligt uppdrag som vi har fått utan det är skriftligt står in, insatt i förordningen. Och där står det här då, att vi ska granska kvaliteten i utbildningen inom de allmänna kurserna och folkhögskolornas eget kvalitetsarbete när det gäller denna utbildning och där inkluderas då utfärdandet av intygen. Och det innebär ju att vi behöver kvalitetssäkra de delar som, som handlar om ja, hela vägen liksom. till, till att intygen utfärdas. Mm. Och vi har ju kopplat ihop det här med SQF under den här konferensen idag, Och vi tycker ju från vårt håll att de här två delarna hänger ihop. Men varför är det så viktigt att kvalitetssäkra allmän kurs just mot SQF? Det, det har ju flera skäl, tänker jag. Det här är de tre skäl som... som som väl finns. Jag skulle jag börja med det i mitten, deltagarperspektivet, som ju kanske är det viktigaste eh, från folkhögskolans perspektiv. Att för det första så är det så att kvalitetsarbete handlar ju om att man ska säkerställa att man uppnår de mål och syften som man har med en kurs. Eh, här kommer jag att prata om allmän kurs, men det här gäller ju egentligen för alla kurser eh, på folkhögskolan. Eh, och i det vanliga skolväsendet så har man ju en central styrning så att säga, som man ska följa men på folkhögskolan så handlar det om de egna målen med kursen eh, de motsvarande begrepp som ju finns jag till det och seqf lärande resultaten. Och för alla de här sakerna så är ju, eh, alltså deltagarperspektivet är ju att det är viktigt att kursen uppfyller de krav som som behövs för att individen ska uppnå andra resultaten. Eh, man ska få möjlighet att träna på de förmågor som som finns inom omdömes de omdömeskriterier som finns. Eh, och så ska man förstås nå upp till de behörigheter man behöver. Det är ju också en viktig del, tänker jag. Eh, jämförbarheten det är kanske viktigt ur vårt perspektiv. Det är viktigt att allmän kurs följer de villkor och de, den förordning som finns, och att det verkligen motsvarar gymnasiet som det ju ska. Eh, och att det därigenom verkligen är nivå fyra på SCSQF, som det ska vara, eller nivå två om det är på grundläggande nivå. Eh, och sen tycker vi också att det är viktigt att... Sära speglas. För här i de här lärandesultaten så finns ju möjligheten verkligen att fånga den egna profilen på folkhögskolan. Vad är det som skiljer den allmänna kursen ifrån gymnasieskolan, tänker jag. Och där är det också viktigt att man verkligen ser till, kvalitetssäkerheten ska man se till att det verkligen stämmer, tänker jag. Det finns, att man fångar det som ges på kursen, mm. som är specifikt. Mm. För det är ju ett, ett, ett ord eller ett begrepp som vi kanske inte är väldigt vana att använda inom folkhögskolan. Alltså jag tänker på just kvalitetssäkra. Mm. Alltså kan du säga någonting mer om vad det, vad det innebär? Kan man vara säker på en kvalitet? Kan man vara säker på en kvalitet? Um... Jag ska gå vidare till nästa. Alltså Kvalitetssäkra handlar ju, som sagt, mycket om att mäta mot de saker som man egentligen redan har ställt upp. Eh, och Det här är de delar som jag tycker är viktigt att titta på när man kvalitetssäkrar just en kurs. Kvalitetssäkring kan ju innehålla väldigt mycket olika saker. Eh, men just när det kursen så är det ju mål och planer för kursen. Innehåller de alla de delar som krävs för att ge behörigheter? utvecklas studieförmågan med leda till lärande resultaten. Som en del av arbetet att komma dit så jobbar man ju på skolorna med studieplaner för individen, mentorsamtal och särskilt stöd till de som behöver och det behöver också kvalitetssäkras. Gör man rätt saker? Hanterar man de här sakerna på rätt sätt så att deltagarna kan nå sina egna mål med kursen? Eh, resultaten. behöver kvalitetssäkras. Fånga dem profilen, fånga de allt det som, som, så att säga, som deltagarna får med sig. Eh, dokumenthantering och intygshantering är också viktiga. Här, här ägnar sig folkhögskolorna åt myndighetsutövning. Så här är det väldigt viktigt att det blir korrekt, att man verkligen får dem. Eh, intyg som man behöver att det är de behörigheter man har fått att man får det omdöme och att läranderesultaten resultaten intygas korrekt. Och där krävs ju inte bara själva intyg utan även dokumenthantering när det gäller till exempel att, att ja, vilka behörigheter man har man fått? Vilka hur omdöme, vilka omdöme man har man satt? Ja, och är det ju viktigt, tänker jag, att, att också man upptäcker att, att till exempel att, att det är många som inte når upp till där andra mm. behöver man kanske titta på, har vi formulerat dem korrekt? Mm. Eller gör vi fel saker på kursen? Mm. Just det. Mm. Och, och du nämner det här med intyg och Karin var tidigare innan, inne på hur studieomdömen omfattar och behörigheter, hur det hänger ihop med SEQF, om vi bara fokuserar lite på intyget. Om jag har deltagare i min grupp som inte har uppnått omfattningen, behörigheterna, mm. kanske inte får ett studium om det, men kan man då få ett SEQF-intyg ändå? Nej, och det kan man ju då inte. Intyget får man när man har fått alla behörigheter. Och omfattningskravet. Och omlömet. Och eh, det, som, det som gäller, däremot, om man till exempel saknar en behörighet ganska vanligt, är ju att man in, till exempel kanske inte har engelska hela vägen. Mm. Och då kan man läsa in det på, eh, på något annat sätt. Man kanske åker till England, man kanske går på Convux, man kanske. Ja, om man nu gör för någonting. Eller går till en annan folkhögskola. Eller går till en annan folkhögskola och, mm. och läser in det. Och då ska man kunna gå tillbaka till den där folkhögskolan där man gjorde allt annat för att få det. Då får man visa upp att nu har jag den här behörigheten och nu kan jag få intyget. Vilket också ställer krav då på att man har hanterat intyget korrekt från början så att det finns så att säga, nästan färdigt. Och mm. att det är bevarat. Mm. Och är det det som du menar då med dokumenthantering? Ja, precis. Mm. precis. Att hela den liksom processen runt de dokument som behövs kring en, kring en studerande på, på folkhögskolan. Mm. Så att den liksom får att det blir rätt säkert. Mm. Du har ju tagit upp här vad i en kurs som behöver kvalitetssäkras vilka behöver vara inblandade i att kvalitetssäkra? Vilka ska jobba med det på skolan? Är det rektors jobb? Alltså, det är ju många som ska vara inblandade i kvalitetsarbetet, tänker jag. Eh, jag tänker för det första att, att kvalitetssäkring av allmän kurs ska ju inte vara något specifikt som görs separat, utan det ska ingå i det generella kvalitetsarbete som alla folkhögskolor ska ha. Som ju ska se till att man gör rätt saker. På rätt sätt, så effektivt som möjligt överhuvudtaget. Tänker jag. Kurserna är ju en stor del av det, alltså det är kärnverksamheten på Hållskola. Det, det blir ganska uppenbart, tänker jag. Och därför ska man använda samma och metodarbetssätt. Viktigt är ju att styrelse och ledning är huvudansvariga för kvalitetsarbetet. Och ledningen, tänker jag, ska se till att det finns tidsutrymme för arbetslagen att jobba med kvalitetsarbete under året. Själva kvalitetsarbetet bör däremot genomföras av de som är direkt inblandade i den verksamhet som ska kvalitetssäkra. Så på kursnivå så är det ju lärarna och deltagarna som ska vara inblandade, tänker jag kan även vara resurspersoner, det kan även vara andra som är inblandade. Kursansvariga, kanske biträdande rektor, en sån person som ska finnas med. Och det finns ju massor med olika saker man kan göra. Det är deltagarenkäter, mentorssamtalen kan vara en del, utvärderingar. Man kan ägna sig åt självskattning, man kan ha riskanalyser, man kan ha... Ja, det finns ju massor med saker man kan göra. Men de, tänker jag, det är att Man ska använda samma metoder som man använder för det generella arbetet. Eh, jag har ett litet tips, och det här är vi kanske främst till de rektorer som är med här: att det underlättar för arbetslagen om det finns någon kvalitetsansvarig som kan hjälpa till och stötta. Framförallt i att samla ihop resultat på slutet slutet av året eller terminen, eller vilken tidsperiod man nu jobbar med. Eller man kanske har en grupp på skolan. Ja, kan vara en grupp också. Som hjälps åt och jobbar med kvalitetsfrågor. Ja, också eh, Okej, okay, men då låter det ju på dig som att i princip alla ska bidra mm. till det här kvalitetsarbetet på något sätt. Eh, och det låter ganska omfattande. Och nu ska vi koppla på SEQF för kvalitetssäkring av mm. allmän kurs blir inte där en massa mer arbete, tänker du. Alltså jag tänker inte att det borde bli det. Jag tänker att det här är något man borde göra redan. Eh, och det, och det tror jag att de flesta folkhögskolor gör. Man har koll, man gör utvärderingar. Man, man tittar på sin kurs och funderar på vad var det som funkade vad och det som inte funkade. Eh, jag tänker att, att lärare redan i klassrummet gör en massa kvalitetssäkring när man går in i klassrummet upptäcker att hopps det var bara tre här idag. Då ringer man ut sin, sin lektionsplanering, och så gör man någonting annat som antagligen är jättebra för just de här tre. Det är också ett slags kvalitetssäkring att se till att just idag gör vi rätt saker. Men det här som jag pratar om: det är ju mer det här att man ser till att det blir systematiskt. Att man samlar ihop alltihop på slutet. Och då mm. det bli ett lärande i organisationen, och att man faktiskt. Lyfter det till en nivå högre. Vad har vi gjort i år? Vad har det som inte funkade? Vad gjorde vi då? Eh, vad ska vi tänka på inför nästa år? Eh, och förhoppningsvis tänker jag att det här leder till eh, tvärtom att det inte blir mer arbete utan tvärtom att vi genererar eh, kunna ärende som faktiskt hjälper till framåt. Eh, och att det blir pedagogiska samtal, mm. tänker jag. Mm. Och Karin var ju inne på tidigare på hur SCQF kan liksom vara till nytta ur olika perspektiv. Vi pratade om, om folkhögskolan som utbildningsform, eh, vi pratade om deltagarperspektivet, eh, jag vet inte om vi var inne på mm. lärarperspektivet, men, men kan du säga någonting om kvalitetssäkring utifrån de här perspektiven? Var, varför är det här bra för folkhögskolan som utbildningsform? Vad kan det här ge deltagare? Alltså jag tänker ur deltagarperspektiv. Det är ju alltså kvalitetsarbete ska ha deltagaren som, som slutpunkt, eh, om man säger så. Det är ju deltagaren som ska få kursen och ska kunna få möjlighet att få sina behörigheter om man går allmän kurs. Everut eh, de kunskaper som man ska få på kursen ska man ju få. Så det är det kvalitetssäkringen till. I handlar om. Så deltagarperspektivet tänker jag är jätteviktigt i kvalitetssäkerhetsarbetet: att det är det deltagaren som man har som slutpunkt på något sätt. Och det är därför det är viktigt att deltagarna är med mm. i arbetet, om man får säga sitt. Eh. Och sen så tänker jag för lärarna: så, så handlar det om att, att, att om det blir ett pedagogiskt samtal, att om man faktiskt kanske. Eh, man kan dra nytta av de här samtalen så att man faktiskt det blir en slags fortbildning. Vad gör sig av varandra? Vad har ni gjort? Vad gjorde vi? Vad har vi, vad har vi uppnått? Eh, och förhoppningsvis så leder det till att man samarbetar lite närmare. Jag mm. tänker att det här med, med att arbeta med lärande resultaten där man försöker fånga profilen och, och särarten. Om det leder till samtal så kanske det leder till att man också kan jobba tätare ihop. Mm. Eh, om man inte jobbar ämnesöverskridande, det vet vi att en hel del folk skulle göra, men alla gör inte det. Men kanske kan man hitta tematiska eh, områden där man kan jobba, för man, man inser att båda jobbar med samma lärande resultat, fast på olika sätt. Eh, mm. tänker jag. Mm. Och det har vi varit inne på men ändå inte riktigt att de här läranderesultaten ska ju beskriva hela allmän kurs. Mm. Det ska inte finnas särskilda resultat mm. för engelska och Nej. ett för matte eller flera sådär. Och Karin sa till och med att man ska ha ganska få, mm. ja, totalt liksom för mm. hela allmän kurs. Tänker du att det här. Eh, är det här nytt för folk i skolan att tänka helhet för en kurs? Eller? Nej, det, det borde det ju verkligen inte vara. Jag tänker tvärtom att det är precis det här man har chansen att prata om det som, som egentligen redan finns. tänker jag. Att, det här, att, att ämnena behöver man ju ha för behörigheternas skull. Men, men här, får man den här kommer man tillbaka till just att se helheten. Vad är det vi tillsammans ger deltagarna? Och det kan man formulera i lärande resultaten, tänker jag. Och det är där det blir, jag, kan bli spännande diskussioner. Vad är det vi egentligen ger dem mm. som inte är, som inte det vanliga systemet kanske ger? Mm. Och jag tänker på det här med gruppgruppen som bas till exempel. Att, att jobba i grupp att det är en lite speciell, eh, ja, mm. lite speciellt på folkhögskolan. Man kanske lär sig någonting där som man inte gör vanligt på kondukt till exempel. Mm. Mm. Precis. Mm. Jag tänker att, att vi, gör, vi nämnde ju i början av den här konferensen att vi gör den här som en, en stödinsats. Eller vi hoppas att den ska användas i fortbildningssyfte naturligtvis för den pedagogiska utvecklingen eh, och arbetet på folkhögskolorna, men också för att vi själva eh, tänker att vi ska dra nytta av det för att vi vill att skolorna ska skicka in sina. Mm mål och eh, SEQF-lärande resultat i hösten. Vad är det du hoppas ska hända under den här tiden till dess att vi begär in dem? På skolorna menar du? Ja, ja. Nej, men jag hoppas ju på att det blir pedagogiska samtal. Mm. Det är precis det jag hoppas. Att, vi, att, att skolorna kanske sätter ord på, på, på särarten på ett sätt som borde, kan komma till nytta för oss, mm. tänker jag. Om vi kan se –att det liksom finns gemensamma nämnare i de här lärande resultaten, så kanske vi fångar något av det där. Den där Tålen under vattnet som särarten brukar, brukar vara. Det är väldigt svårt. Forskare brukar säga att det, de ser att de finns, men de kan inte riktigt beskriva vad det är för någonting Men där kanske vi kan få ord på, mm. på vad särarten är. Så mm. att, även om det ser ut olika ut på olika skolor så kanske kanske vi kan hitta någon gemensamma nämnare. så Jag hoppas ju att det är det som händer på skolorna, att det är där man... Man diskuterar, vad är det som är, vad, vad är det vi gör som är speciellt och hur syns det, så att säga, för individen när de går härifrån? Mm, vad har man fått med sig? Vad har är? man fått med sig så här ah. så här liksom specifikt? Mm. Mm. Spännande. Och mer mm. samarbete mellan lärarna. Ja. Och mellan skolor också, tänker ja. jag. Det här som vi gör idag är ju ett initiativ till det, men det är såklart vår förhoppning att, att man mellan skolorna kan utbyta erfarenheter av att jobba pedagogiskt utifrån kvalitetssäkring men också SEQF. Mm. Jag ska säga en sista sak: det här med kvalitetssäkring. Jag vet ju att det är något som många folkhögskolor tycker är jobbigt och svårt. Men jag tänker att om man tänker på det utifrån deltagarens perspektiv så tänker jag att det blir väldigt viktigt och kanske till och med roligt när man inser att man kan bli, bli dit vi ska. Jag tänker att det, det så jag hoppas att ni kan se på det. Mm. Bra. Vi har fått in spännande frågor i chatten under konferensen och jag tänker att vi ska besvara några av dem alldeles strax. Är det så att ni eh, kommer på ytterligare frågor så fortsätt att skriva in så tar vi så många som vi hinner innan vi avslutar konferensen. Men jag börjar, och då vänder jag mig till dig, Karin. Nej, förresten, så här jag. vänder mig till Ingela. Och så ställer jag den här frågan. Lärande resultat får gärna inkludera allt det våra funkis- och utlandsfödda deltagare bidrar med. Det är viktigt för alla och för särarten. Vad tänker du om det? Jo, men jag tänker att det är, det är en jätteviktig aspekt som man kanske kan fånga in i något lärande resultat. Till exempel social förmåga, tänker jag. Att man där kan nämna, att man är van att, att arbeta med en mångfald av, av människor. Liksom. Att det, att det, jag tänker att det är en jätteviktig del. Eh, eh, och det, ja, men jag tänker att det är absolut så. Den typen av saker är ju bra att försöka fånga. För det är ju kanske lite specifikt. Inte, det är inte sånt som man får på någon annan utbildningsinstitution på samma sätt. Så att, eh, bra poäng, tänker jag. Mm. Och du tänker att det, det är ett sätt att beskriva så här arten. Ja, och särskilt kanske på en skola där det är en väldigt viktig del, så tänker jag att det är en viktig del av profilen att beskriva att vi. Vi, vi Här är vi vana att jobba med, med människor som har olika funktionsvariationer– –olika bakgrund olika språkförmåga, kanske, om det är det, det handlar om. Att det, också är en, det är också en, en, en kompetens att, att vara van vid det, Karin? <här> Efter hur lång tid då kan en deltagare komma och visa att han har läst in behörigheter och få ut det här sqf intyget Ingela och jag talade tidigare om att man behöver alla sina behörigheter för att få ut ett intyg, men att det finns möjlighet att få komma i efterhand och få det retroaktivt. Men kan det ha gått hur många år som helst? Ja, i princip kan det. Det, det finns ingen tidsgräns för hur lång tid det har fått gå. Och som Ingela var inne på, då det är ju viktigt att man har dokumentation på skolan kvar så att man kan skriva ut det här intyget mm. i efterhand, även om det har gått många år. Mm. Förlåt, det var jag som ställde frågan, för jag tar en följdfråga där då. Vi pratar ju om i skolsoft att vi inte får lagra information eller länge som helst, så det här innebär ju då att vi ska skriva ut då intyg i pappersform. Mm. Som inte, då blir de daterade, tänker jag. Men ja, jag vet inte riktigt hur du tänkte att det ska gå till rent praktiskt. Man ska skriva ut ett intyg i efterhand. Okay. Mm. Ja, nej, men det där tänker jag handlar ju om arkivering överhuvudtaget. Alltså, allt, ni behöver ju arkivera behörigheter och sånt ändå för deltagare så att de ska kunna hämta ja, det så jag på samma sätt med det här att man jo, men då blir det alltså ett intyg som är daterat och påskrivet den dagen som deltagaren ja. för det tillbaka vi... efter tio år så finns det ju inte kvar liksom, i systemet. Just det. Ja, det är ju en intressant fråga. Det har inte vi tänkt på. Den tar vi med oss. Den tar vi med oss. Tack för den. Tack. <laughs> mm, bra. Eh. Och jag vill uppmana er att gärna skriva era frågor i chatten. Och det är ju för att vi ska hjälpas åt så att också tolkarna hänger med– –som hjälper oss här i mötet. Jag går vidare, eller jag vänder mig till Karin igen. Vi har en fråga här om det pågår någon diskussion om ett annat språk än engelska– –skulle kunna valideras i Europa eller inom EU. Så är ju till exempel spanska eller arabiska, det finns också andra språk som är stora och kanske till och med större än engelska. Vi var inne på det lite grann tidigare, att det är viktigt för oss på allmän kurs just med engelska. Men hur, hur ser du på det här? Ja, men den frågan får man svara nästan både ja och nej på. Det pågår diskussioner om vi tittar på... Utbildningar som inte är formella och som ansöker om och placeras i SEQF. Där, där kan man ha med det lärande resultatet att man ska kunna minst ett främmande språk. Och det behöver inte vara engelska. Men när det gäller allmän kurs så styrs ju det av att deltagarna blir behöriga till högskola. Och där är det engelska som krävs. Så i just det här fallet så kommer vi inte undan det, trots att många språk som många deltagare kan är ju väldigt stora i Sverige. Arabiska är ju efter svenska det största språket i Sverige numera. Och det är stort i världen. Det är också ett världspråk faktiskt. Precis. Mm. Men det är ju inte vi som styr över det, utan det är ju högskolan. Mm. Alltså det är ju, vill man påverka det får man påverka högskolan, helt enkelt. Ja. Mm. Men vi förstår ju varför man ställer frågan och var ja. det kommer ifrån, mm. för att ja. mm. många av deltagarna på allmän kurs har ju inte läst engelska men. i sina hemländer. Men. men kan flera andra språk mm. bättre än många kan engelska, men det hjälper tyvärr inte. Mm. Mm. Mm. Jag passar på med en fråga här som kom in i chatten alldeles nyss som handlar om vilken folkhögskola egentligen det är som ska intyga SEQF. För om man har en deltagare som har gått hela, nästan hela sin allmän kurs här hos sig men sen kompletterar med något sista då på en annan folkhögskola, mm. vilken skola är det då som ska intyga? Då är det den första skolan som ska intyga dig. Och det, och det blir ju det fall vi nyligen pratade om. Då går man tillbaka till sin första skola och visar upp sitt intyg där man har till exempel engelskan då, det var det man saknade. Och så är det den första skolan som ska skriva ut mm, SEQ intyget Rätta mig om jag har fel, Karin, men visst är det omfattningskravet som avgör. Det vill säga, har man uppfyllt omfattningskravet på den första skolan? Ja. Men har man gått två och ett halvt år och sen flyttar över till en, då blir omfattningskravet först på den andra skolan, eller? Ja, absolut. Så så, så omfattnings, omfattningskravet är ju det som gör intyget till ett så kallat examensbevis. Mm. Det som, och sen måste man ju också ja, ha det, ämnena. Precis, precis. Och har man då till exempel gått två år på en skola, då är ju inte omfattningskravet Nej. klart. Då... Ja, då har man ju mm. några behörigheter Precis. troligtvis med sig mm. och sen får man nya behörigheter på sin nya skola. Mm. Då. Och så Precis. får man omfattningskravet i kriset på det. Mm. Men om man har med sig omfattningskravet in i den andra skolan, mm. då, är det, då är det den första skolan. som mm. Mm. Ja. Ingela, den här frågan tror jag är riktad till dig. Mm. För det handlar, som jag läser den, om kvalitetssäkring mm. och det här med... Allt det övriga som händer på en folkhögskola som man kanske inte kan mäta med hjälp av statistik eller som inte är så lätt alltid är att beskriva. Alltså att mäta det omätbara processerna, de ökade självförtroendena, de ökade ökande insikterna och så vidare. Hur kan vi beskriva det och mäta det? Hur det? Alltså jag tänker för det första att det, här att, det in, att det skulle vara omätbart. Det beror ju på vad vi menar. Man kan inte lägga det på en våg eller mäta det med en minial eller liksom sätta en siffra på det. Men man kan ju beskriva det i ord. Och Det är också det som, som någon är inne på. Det är till och med någon skola som beskriver att de gör det. De skriver berättelser om sina deltagare och deras, deras resor. Och jag tänker att det är ett jättebra sätt. Och göra det på. Jag drömmer om att, att vi skulle kunna göra någon sån större insamling, även så att säga, den, den, den är på något sätt beställd centralt från oss på Folkbildningsrådet, men ni måste göra jobb på folkhögskolorna. Men tänker att man ber varje folkhögskola beskriva tre, tre utbildningsresor per år. Då får vi rätt många berättelser ganska snabbt. Det skulle kunna bli något rätt intressant. Men exakt hur det ska gå till. Det är, det är, väl, så här, det är väl mer en dröm. Men, men jag tänker att det borde vara möjligt att göra någon gång. Mm. Det har väl gjorts några sådana försök, fast inte på så stor skala, men det skulle vara intressant att testa. Mm. Man formaliserar frågorna på något sätt. Mm. Men eh, vi kan väl säga att det ligger inte i pipen för, för 23 <laughs> eller 24, men kanske mm. så småningom. Men vi uppmanar ju skolorna att ja. själva jobba med att kvaliteten utifrån de absolut. Aspelserna. Jag vet att det, det är någon skola som vi har besökt som, som berättar att de intervjuar ett antal, folk, antal deltagare varje år för att som en del av kvalitetsarbetet, Att som ställer vissa frågor. Ja. Mm. Så att det är ett, absolut ett, ett verktyg man kan använda. jag. Mm. Mm. Nu ska jag läsa en fråga och den är ganska lång. Och jag tror att den Går till dig, Jag ska lyssna noga. Ja. Vi diskuterade om man ska ha samma lärandemål för alla deltagare på en skola i ett dokument och att man ska uppnå samtliga av dem för att nå nivå två eller fyra eller om man kan ha flera olika mål för olika inriktningar av deltagare på skolan och att alla deltagare då inte arbetar med samtliga av dem utan bara uppnår vissa. Det vill säga att olika deltagare på samma skola jobbar med olika mål- men ändå kan uppnå nivå två och fyra fast på olika sätt. Kan man göra så? Ja, det tänker jag att man kan. Om jag nu har förstått frågan rätt- så tänker jag att man kan jobba mot samma mål. Man kan ha kanske samma innehåll men olika arbetsformer. Man kan delvis jobba med samma uppgifter och delvis med olika och eh, nå olika långt då eller hur man ska säga då kan man nå nivå två respektive nivå fyra och jag, jag tänker att det där lite anknyter till de exempel på lärande resultat som jag visade att man i samma lärande resultat beskriver hur man jobbar med det på, på de två olika nivåerna. Mm. Precis, jag tänker bara, jag är lite osäker på vad som menas. Om man menar att det är olika profiler, eller så, då kanske man kan behöva fånga det snarare i att man. man alltså, det finns ju allmän kurser till exempel på vissa skolor där man har en sån här teaterprofil och så har man en som är foto, kan man väl säga. Så två ganska olika profiler. Men då kan man kanske fånga det snarare i att man skriver ett profilämne snarare än ett väldigt specifikt ämne. tänker jag. Jag tänker att man ska försöka ha så mycket gemensamt som mm. man kan. Mm. Om inte annat för att det är kvalitetssäkringens för att kvalitetssäkra så alltså många olika, tänker jag. Mm. Men det här med 2-4, tycker jag, där, att man jobbar med de sakerna är ju vettigt. Mm. Mm. Ja, för om man tänker att, att de här lärande resultaten lite grann är chippet mellan ämnena mm. eller... –beskriver profilen eller folkbildningsmässigheten– då, –då är det kanske inte en jättestor poäng att göra de olika för de här olika inriktningarna på skolan. Det kanske bara komplicerar mm. livet. Mm. Mm. Mm. Och så dessutom så tänker jag att man då också får den här effekten av att man blir tvungen... Om man är till exempel olika arbetslag som jobbar med de olika områdena eller olika inriktningar– kan det kan ju vara ett sätt att få ett samtal emellan. Vad gör vi egentligen som är Så det? det kan kanske också vara en sån effekt som man får. Vad mm. ja, vet jag? Mm. Jag vet ju inte riktigt vad som ligger bakom frågan så vi får gissa lite. Mm. Här skulle man ju återigen vilja göra reklam för FSOs Precis. seminarium webbinarium den 11 maj. Mm. Eh, för det är ju den här typen av frågor som jag tänker mm. att ni kommer att komma in på. Ni kommer att komma in på det här arbetet på en mycket mer konkret nivå mm. än vad vi har gjort idag. Så Svenska Folkhögskolors FSO-seminarium, Elftemang, allmälig. Bra. Bra med lite reklam. Eh, här är en, en fråga också i chatten. Beskrivningen av lärande resultat har alltså ingen formell betydelse. Rent formellt så utfärdar vi SEQFs intyg, tänker jag om, när omfattning och innehållskrav är uppfyllt. Har jag förstått rätt? Ja, det måste man säga att du har. Vill du ge en mer fylld? Ja, samtidigt absolut det, det är precis och samtidigt som poängen med intyget är ju att deltagarna ska ha med sig det som står. Tänker jag. Alltså, mm. så det, ju, det måste ju finnas mm. med där också. Mm. Och man ska ju försöka fånga någonting som, som inte fångas någon annanstans mm. men som ändå kan vara viktigt för deltagarna att kunna framhäva. Till exempel. Mm. Mm. Tänker att Vi pratade tidigare om att man skulle kunna lägga läranderesultaten på hemsidan för att visa för sökande och eh, deltagare. Vad är det jag kan förvänta mig att få med mig om jag läser allmän kurs på den här skolan? Mm. Det kan ju också vara ett sätt att avgöra om det just den här allmänna kursen ska jag gå på eller en annan. Mm. Mm. Hur ska vi förhålla oss till de nationella läranderesultaten i vår skolas SEQF-dokument? Ska de stå med tillsammans med våra egenformulerade mål? Eller räcker det med att läranderesultaten enbart beskriver vår SÄRA och att de nationella målen är liksom underförstådda? Ja, jag tänker att ni inte behöver skriva av de nationella läranderesultaten i era egna. Däremot så är de ju viktiga för att de anger nivån. Kommer ni ihåg det där med breddade kunskaper respektive fördjupade kunskaper? Att det är vad ska man säga, ett bra vokabulär att använda när man skriver sina egna läranderesultat. Um, men, men jag tänker att vi ska väl också nyttja att vi är en fri skolform att, att skolan har sin möjlighet till, till profilinriktning och så vidare, så att vi inte ska likrikta oss allt för mycket. Så att jag, jag tänker så: bra vokabulär att använda. De, det är nivån framför allt. Ni ska förhålla er till när ni skriver. Mm. Mm. Och man får ju gärna fånga det som finns där i, men beskriva det på ett annat sätt. Mm. Mm. Så, det har vi ju sett en del exempel på. Mm. Mm. Mm. Och fånga nivån? Mm. Mm. <laughs> ja. Vad tänker du om det? Hur, hur kan man jobba med det? Ja... Ja, men då är det väl det där med, med för jag tänker det här som, som själva ämnesbehörigheterna, ämneskunskaperna, de kommer ju någon annanstans ifrån, mm. så att säga. Mm. Och om man då tänker att det handlar om nivå av självständighet, hur självständig mm. ska man vara när man har gått ut grundskolan respektive när man har gått ut gymnasiet. Hur mycket initiativ ska man kunna ta, hur mycket ska man kunna... Hur mycket stöd ska man behöva? Hur mycket ska man kunna ge stöd? Hur um, Ja, om man lite tänker på kunskaper, färdigheter och kompetenser, eller om man istället använder ansvar och självständighet så är det ju att, att liksom se nivåskillnaderna där. Då. Den som har gått ut grundskolan behöver inte ta lika mycket ansvar som, som den som har gått ut gymnasiet. Mm. mm. Sitter i verben i formuleringarna? <laughs> ja, det gör väl det, Johanna? Ja, jag tycker det. Som mm. svensklärare, tänker jag. Det är där man har känslan att, att visa på skillnaderna mm. i nivåerna, va? Mm. mm. mm. mm. Hörrni, nu börjar det syna när det gäller frågor i chatten. Så att jag passar på att fråga nu. Går det liksom mot läsårsslut på de allra flesta skolor, eller på alla, kanske när det gäller allmän kurs. Eh, vår förhoppning med att lägga det här webbinariet, eh, den här tidpunkten, var ju att det här ska kunna gå in som en del av det gemensamma arbetet som man gör under kanske sina planeringsdagar eller utvärderingsdagar under våren. Ni får en liten chans var, vad vill ni skicka med till? –när det gäller det här arbetet? Vad ska de tänka på? Vad ska de fokusera på och jobba med? Ja, Jag skulle säga samverkan. Då. Det mm. som du var inne på, Inge, den pedagogiska diskussionen. Mm. Eh, och så skulle jag vilja säga koppla det här till omdömsättningssamtalet. Mm. Och, och ta med er omdömesdokumentet när ni jobbar med läranderesultaten så att ni också får en, en tydlig koppling till det som deltagarna ska lära sig för att få ett högt omdöme. Mm? Jag säger samma sak. Alltså det, jag tänker också att det handlar mycket om att, att samverka, att prata om det här, låter bli pedagogiska samtal. Ja. Viktigt att hålla isär tänker jag de här tre sakerna. Behörigheterna är en sak, omdömen är en sak, lärandesultaten är en sak. Men samtidigt så hänger de ihop. Att, där, att få den prata igen om det. <laughs> liksom, vad betyder det? Eh, och hur, hur, men hur samtidigt så ska individen ska ju få alla, alla pusselbitarna med sig. Och det är det som är viktigt. Och det är där det pedagogiska samtalet kommer in. Vad betyder det att vi ska uppfylla de här behörigheterna, de här jobba med de här omdömskriterierna, och- slutresultatet resultatet ska vara de här lärande resultaten. Vad betyder det för oss? I, liksom på kursen? Vad är vi måste göra? Så tänker jag. Mm. Och vi vill ju att skolorna ska jobba med att utvärdera sina lärande resultat och- allmän kurs, mm. en gång per år åtminstone. Mm. Och kanske att man gör det då i samband med mm. läsårsslut- och sen kommer man tillbaka och börjar höstterminen igen. Och då, hur ska man använda mm. de här läranderesultaten då? Då ska man använda dem tillsammans med deltagarna. Mm. Precis. Då startar man terminen med massa andra saker också. Men bland annat så tittar man på läranderesultaten, diskuterar tillsammans med deltagarna. Hur kan vi använda det här? Mm. Hur ska vi göra för att nå de läranderesultat som står här? När ska vi träna på de här olika sakerna? Mm. Och kanske konkretisera, så mm. tänker jag, som jag har jobbat som lärare på allmän kurs själv, att eh, om det med kriterierna också, det är mm. någonting som man måste prata mm. om mycket mm. tillsammans med sina deltagare. Mm. Vad, vad betyder det här och hur mm. kan vi göra så att du har möjlighet att nå upp eh, till mm. de här kriterierna? Mm. Och samma för lärande resultat. Mm. Bra, tack så mycket. Nu börjar konferensen närma sig sitt slut och vi vill tacka alla för ert deltagande och för de frågor som ni har skickat in. Karin har nämnt flera gånger att det finns möjlighet att delta på FSOs konferens den 11 maj som knyter an till det som vi har pratat om här idag. Och som kanske går ännu mer in på hur det konkretiserar hur ni på skolorna kan arbeta. Eh, vi tackar för oss, tänker jag. Och vi ber er att ni gärna kontaktar oss också. Om ni har fler frågor eller ni kanske har synpunkter på anvisningarna som vi har skickat ut inför konferensen. Eh, som gäller allmän kurs och SEQF. Och hur vi kan bli tydligare i dem. Ja, då säger vi tack. Tack. Tack. Tack så mycket.